السلام علیکم فردیہ ہائے گا جواد احمد اپ ہے اس ٹائم گاؤں میں آپ آگے ہیں کرتے رہتے ہیں مزے کرتے رہتے ہیں پتہ ہے آپ کو حمید احمد اپاد احمد اسرار احمد ابھی گاؤں میں آئے ہیں یہاں پہ خیرات ہے خیرات کہا جاتا ہے تو وہ کھانے آئے ہیں کوئی تو آپ ایسے نہیں اتار سکیں گے ماں بخش میں کیا ہے تو اس کے لیے میں آپ کو ٹیسٹ بتا رہا ہوں کہ آپ کیسے اتاریں گے وہ آپ چھوڑ دیں آنے کے لیے آپ سیونگ کرنا چھوڑ دیں بس اپنی انکم بڑھائیں اور بہت طریقے ہیں انکم بڑھانے کے ریسورسز بڑھانے کے ایک تو ہوتا ہے یار جاب جاب کر لی ایک مہینے میں مطلب پیسے آئیں گے ایک ہوتا ہے گھنٹے میں اور ہفتے میں ریکوری ہوتی ہے اور دوسرے طریقے یہ ہوتے ہیں کہ آپ پروجیکٹ پورا کریں وہاں سے پیسے آتے ہیں جیسے ایپلیٹ مارکیٹنگ ہے تو ایپلیٹ مارکیٹنگ ایسی چیز ہے کہ آپ کو خود کی انویسٹی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ دوسروں کی پروڈکٹ مل جن آف پروڈکٹ پڑھیں یار آن لائن اسٹور پہ آپ کسی کے مطلب پروڈکٹ سیل کروائیں آپ کو وہ کمیشن دی جائے گی کتنے اسٹورس ہیں مطلب ای کامرس میں آپ دیکھیں امیزون ہے دراز ہے کوئی بھی کمپنی اگر کوئی کام شروع کرتی ہے سمجھو وہ اپنے پروڈکٹ سیل کرنے کے لیے وہ کام چلاتی ہے تو اس کو تو ضرورت ہے یعنی کہ بیچنا جب بکے گی چیز تو اس کو منافع آئے گا انکم آئے گی تو پھر ہی آپ کو جو ہے نا کمیشن اس حوالے سے تو ملنا بہت ہی آسان ہے کیونکہ اس کی چیز آپ سیل کر کے دو گو دو گے وہ آپ کو پروفٹ دے گا یہ چیزیں سمجھو یہ چیز کمپنی کے کمپنی نے یہ بیس روپے میں بنائی ہے ایک چیز اگر یہ چیز آپ اس کو ستر روپئے میں بیچ کر دو گے تو اس کو ففٹی ففٹی روپیز کو پرافٹ آئے تو ضرور آپ کو وہ دس روپئے کے آرام سے دے سکتا ہے یہ چیز تو اس طرح یعنی کہ میں نے تو آپ کو اگزامپل دیا آپ سمجھ سکتے ہیں بڑی بڑی چیزیں ہیں بڑی بڑی گاڑیاں ہیں تو شروع کر دیں یعنی کہ آپ سمجھیں یعنی کہ میں آج سے ہی کام کروں یعنی کہ بیٹھ کر سکنا کیا کروں یار کس طرح ہوگا یہ نہیں ہوتا کام کرنے سے ہوتا ہے سوچنے سے نہیں ہوتا اور آپ ایکشن لیں بس جیسے ایسے نہ سوچیں کہ ہم یہ کروں گا وہ کروں گا اب بس اسٹیپ بڑھائیں سٹیپ اسٹیپ اسٹیپ آپ فارورڈ کریں تو ریئیکشن ہوگا جیسے ایکشن کے بعد ہی ریئیکشن ہوتا ہے نا تو اگر آپ ایکشن م? ہی نہیں کریں گے تو ریئیکشن کیسے آئے گا پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ میری کہاں پہ مسٹیکس ہیں وہ آپ مسٹیک سے غلطیوں سے انسان وہ سیکھتا ہے پہلے ہم نے جو کام کیا تھا جیسے فرنیچر کے کام میں بھائی جمیل نے شروعات کی تھی تو یعنی کہ پہلے بنی بنائی چیز لیتے تھے اور وہ سیل کرتے تھے یعنی کہ ایک چیز بنی بنتی تھی اب اس کی ڈیپ میں چلے گئے ہیں جیسے ہم نے پہلے سوچ رہے تھے کہ ایسا کریں گے تو یہ کر آگے یعنی کہ یہ ہو جائے گا پھر ہم نے درخت اپنے پرچیز کیے یعنی کہ ہم نے جب کیا اسٹارٹ کام تو ایکشن لیا تو ہم لے بھی گئے یعنی کہ وہ سسٹم پروجیکٹ فائنل بھی کر دیا ہم نے اس کی پرافٹ بھی ہم نے لے لیے تو پہلے ہم نے کہا کیا وہاں پہ جا کے وہاں سے ان سے ڈیل کر کے ان کو ففٹی ہم نے پیمنٹ کر دی ہاں حالانکہ بیس سے پچیس ہزار بنتے تھے ہم نے دس ہزار ان کو دیے اور پندرہ دن کا ان سے ٹائم لیا ہم نے اس پندرہ دن کے اندر اندر ہم نے انہیں انہیں آئٹم سے چیزیں بنا کے سیل بھی کر دی اور پرافٹ مارجن ہمارا آ گیا اس کے بعد ہم نے انہیں پیسوں میں سے ان کو واپس کر دیے تو اسی طرح کام چلتا ہے یعنی کہ فل پیمنٹ نہیں کرنی ہوتی ہے ففٹی پرسینٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے تو آپ کا کام کبھی بھی نہیں رکے گا یعنی چلانے کے ایک تو سیلری ماڈل ہو گیا آپ کی سیلری لیتے ہیں مہینے میں خرچہ چلاتے ہیں اور دوسرا ہوتا ہے ریکرنگ ریکرنگ ماڈل ریکرنگ ریکرنگ ایسی چیز ہے کہ آپ جیسے اسکول کھول لیا ہاسپٹل بنائی سینٹر ڈاکٹر رکھے یا اسکول میں اپنے ٹیچر رکھے اور آپ اس اس وقت بہت ٹریننگ بزنس ہیں پاکستان میں ایجوکیشن اور ہیلتھ کے والے سے تو وہاں سے آپ کو ہر مہینہ ہر مہینے وہ ریوینیو آئے گا کلیکٹ ہوگا تو کتنا آپ کا ریوینیو بڑھے گا ایسے آپ سیلری میں کہاں پہنچ سکے گی ہم یہ نہیں کہتے کہ سیلری ایک بری چیز ہے آپ وہ بھی کریں کیونکہ نہ ہونے سے کچھ نہ کچھ ہونا بہتر ہے جب آپ کے گھر میں کچھ نہیں ہوگا آپ کے پاس انویسٹ نہیں ہے تو آپ کس طرح سپورٹ کرو گے تو آپ بلا شک وہ کریں سٹارٹنگ آپ اس سے لیں یعنی کہ کہیں بھی آپ کام کرنا شروع کریں وہاں سے آپ انکم بھی لیں اس کو آپ ذہن یہ نہ بنائیں کہ مجھے ساری عمر کرنا ہے آپ جسٹ کو جو ہے ٹائم پاس یعنی کہ وہ ٹائم آپ نے کور ایک جو آپ کا ٹائم پیریڈ ہے جو آپ نے ایک وین بنایا ہے آپ کا آپ کی سوچ وہاں پہ ہو آپ کا بیچ والا مرحلہ جو ہے وہ آپ اس سے پورا کر رہے ہیں یعنی کہ انکم کر رہے ہیں آپ کو گھر بھی چلا چلانا ہے بچے پال پالنے تو جب آپ کے پاس انکم یہ بھی جنریٹ ہوگی اور دوسرا آپ اور بھی کام کریں گے آپ کے پاس ٹائم تو ہے نا گھر پہ جاتے بھی ٹائم ہے آپ کے پاس یعنی کہ سارا دن بھی کام نہیں ہوتا چھ گھنٹے آٹھ گھنٹے ٹائم ہوتا ہے اس کے بعد آپ چیزیں یہ سمجھیں آن لائن ورک کریں آن لائن میں کچھ ہی نہیں جاتا آپ گھر پہ بیٹھے ہو اس میں نہ کپڑے یعنی کہ آپ کو اچھے پہننے کی ضرورت ہے نہ کوئی آپ کو اسپیشل جانے کی پرسنالٹی رکھنے کی کوئی ضرورت ہے یعنی کہ فری آف کاسٹ ہے گھر گھر سے کوئی بھی کام شروع کرنے سے بہت ہی بہت ہی وہ وہ بزنس کامیاب ہوتا ہے انٹرنیٹ یا پیکیج کمپیوٹر ہاں انٹرنیٹ اور پیکیجز بہت ہی ایزی ہیں وہ تو آپ چلا سکتے ہیں ہزار پندرہ سو روپئے میں سارے منت کا اس میں ہوتا ہے تو ہر بندے کے پاس آج موبائل ہے موبائل کے تھرو بھی اپنا کام اسٹارٹ کر سکتے اور یہ سسٹم جو ہے کمپیوٹر کمپیوٹر بہت ہی سستے ملتے ہیں آپ کو تین سے چار ہزار پانچ ہزار سات ہزار کے پیچھے میں آپ کو ڈیک ٹاپ سسٹم مل جاتے ہیں تو آپ بجائے لیپ ٹاپ لینے کے آپ کوئی بھی سسٹم خرید کر اپنا کام سٹارٹ کریں تو اسی طرح آپ چل ان جب آپ شروع کریں گے آپ کا تجربہ پڑے گا اور آپ انشاءاللہ اچھی انکم جنریٹ کریں گے آپ اگر آپ نے انکم بنا لی اپنی تو ہر چیز آسان ہے پھر لینا پیسے سے ہر چیز مل جاتی ہے پھر اور اس وقت ہم گاؤں میں کھڑے ہیں وہ تو ہم نے پہلے بھی کہا کہ ہم گاؤں میں آئے ہوئے ہیں ادھر تو یہ ادھر کا تھوڑا سا ویو آپ دکھا سکتے ہو یہ بھی بار بارش, بارش کا سیزن تھا بارش کی وجہ سے یہاں پہ دیوار وغیرہ ٹوٹ آپ دیکھیں تو اس وجہ سے یہ ہمیں یہ کھجی کا سو کہتے ہیں یعنی کہ کی پل پر کہہ لیں یعنی کہ لیوس کہہ لیں یہ لگائے ہوئے ہیں اور یہ بھی بیٹھے ہیں کیونکہ جب آپ کما لیتے ہو تو آپ کو ٹینشن نہیں اور